Учасники всеукраїнського велопробігу Іван Балашов та Сергій Поліщук зустрілися з тернополянами біля парку «Здоров'я». Разом проїхали вулицями міста. Ветеран російсько-української війни Сергій Поліщук каже, вдруге долучився до велопробігу. Торік брав участь у заїзді з Ужгорода до Маріуполя. Цьогоріч, каже, фінішуватимуть у Києві. «Як учасник то вирішив підтримати цей захід. І донести, скажімо так, до людей, що війна продовжується, гинуть наші побратими, показати, що ми, ветерани, підтримуємо свою спортивну форму, пропагуємо здоровий стиль життя. Учасники велопробігу разом з тернополянами поклали квіти до стели борцям за волю України. Там вони зустрілися з родичами загиблих у російсько-українській війні. Серед них – мама загиблого Михайла Цимбалістого Галина. Жінка каже, її син загинув у 2019 році на Донеччині. Вдячні їм, що сьогодні, і, і, як бачимо, то холодно, то жарко дуже, а вони на велосипедах приїхали вшанувати і підтримати нас, і батьків, матерів. Всі, всі родини загиблих приїхали підтримати і підтримати тих, що сьогодні стоять на захисті нашої держави. Це український ветеранський пробіг організовують з 2016 року, розповів ініціатор поїздки Іван Балашов. По вашому ровер, по нашому в Закарпатті біциглі, взагалі це велосипед. Це для мене як засіб реабілітації. Я в свій час більше півроку був по госпіталям після Афганістану. От велосипеди не тільки спорт допомогли стати на ноги. Дуже багато маю таких прихильників, які вже сіли на велосипед, почали займатися спортом. Тобто, треба показувати приклад». Іван Балашов каже, наступна зупинка – Хмельницький. За його словами, учасники велопробігу стартували з Ужгорода 21 червня. Наразі відвідали чотири міста – це Ужгород, Стри, Львів та Тернопіль. Фіншувати планують у Києві 27 червня. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.